والله لقد فضعت لقد فضحتنا قطر بهذا المونديال فضحتنا ثلاثة مليون ولكم ثلاثة مليون هسا على أقل أكثر هم ثلاثة مليون قرأت عنه ممكن حتى أقل ثلاثة مليون ولكم عزمة والعالم كله ولكم عزمة والعالم ثلاثة مليون هسه البيئة صغير هو يقدر يعزم هاي الناس كلها يقول لك عم بيتي صغير ما أقدر ما أقدر لا أسوي لمناسبة أسويها بالقاعة وحتى إذا عندها فاتحة أقول لك أسويها بالجامع ما أقدر من ذات صغير ولكم ثلاثة مليون ولكم خيرهم أكثر من غيركم ثلاثة مليون عزموا العالم كله العالم كله الشرقي والغربي كل ده يطلع يقول هذا هذه الخدمة ما موجودة حتى ببلداننا المتطورة ثلاثة مليون فضحوكم لأنه شرفاء يعملون شرفاء يعملون أليست هؤلاء بداوة أليس هؤلاء كانوا يتمنون أن يدخلوا هم يقولون كان السياسي منا أو الشيخ القبيلة كان إذا أراد أن يستجم ذهب إلى بغداد يتفاخر بها إلى الناس أنا هذا حالنا هذا حالنا الرائد لا يكذب أهله هذا حالنا الآن أصبحت البلاد فيها أصبح محاضرين محاضر يخرج ويقول لكم عمي انا خريجه اريد لقمه حلال اصبحت علاقه بيني وبين هذه الطالب والطلاب علاقه حب علاقه حب ما يريد يتعين سنوات حتى يتعين سنوات حتى يتعين الناس محاضر من مجان السنوات ما استحيت على نفسك ما استحيت ما خجلته زين ها سلعتكم التسعين مليار وين محتارين بها وين تودوها؟ زين مخصصات الامن الغذائي اين ذهبت؟ انتم مخصصتونا الامن الغذائي وينها؟ شفتوا شيء؟ شفتوا شيء؟ نرى نسمع جعجعه ولا نرى طحنا وينها؟ اين ذهبت؟ التمويل الامن الغذائي وينها؟ الرصد المبالغ الامن الغذائي وينها؟ شو راحت؟ اكلتوا علينا عمي حلال حرام شعبكم يخرجوا الان بالمظاهرات الا تستحون الا تخجلون ان الرائد لا يكذب اهله شفت هم من الحكومه صار لنا شهرين زياد مكان عبيد عبود يصير مكان فلان انت هناك يصير هذا ابو القاط يصير مكان ابو العقال ابو العقال يجي هنا يصير قدام هذا الفندي وراح ونا وجبنا ايتالي عن اماكن زياده هم نفسيتهم وراها اريد اطلع للشارع اريد ان ارى شيئا اريد ان ارى شيئا مال عندك خير عندك رجال عندك قوه عندك اين الوعود